هقدم النهاردة النهارده بتتصل بطريقه سهله وجميله وهتعجبك جدا جدا جدا دلوقتي انا هعملها بكيلو دقيق انتي لو عايزه تقللي او تكتري براحتك انا هعمل النهارده كيلو دقيق ومعاه معلقه كبيره خميره ومعلقه بيكنج باودر ورشه ملح هحط المكونات الجافه علي بعض وبعد كده هحط ميه دافيه واقلب كويس انا عايزاها عايزاها تبقى زي عجينه الكيكه لا هي جامده ولا هي سائله هقلب وهحط رشه سكر وهحط معلقه زيت زيتون ده براحتك يعني تحطي, تحطي او ما دلوقتي انا الصلصه عشان انا ما عنديش صلصه بيتزا ما عملتهاش لان انا جبت شويه صلصه عاديه خالص بتاعت مكرونه حطيت عليها معلقه صغيره ثوم باودر وبصل باودر وشويه ملح وانا جايبه زعتر فريش لو مش عندك زعتر فريش حطي زعتر ناشف لان ده اللي بيعمل الريحه المميزه بتاعت صلصه البيتزا ممكن تحطي على ال... على الصلصه وممكن تحطي على العجينه كمان بتدي برده ريحه تحفه جربيها بطريقتي هتعجبك جدا جدا دلوقتي انا هعمل في الطاسه كل عجينه لان انا عندي الولاد بيبقوا عايزين كل واحد البيتزا لوحده انا هوريك ازاي تعمليها استني كده انا مسخنه الطاسه عايزه اقول لك مسخنه الطاسه علشان يعني هتمسك معاكي على طول دلوقتي انا هحط الصلصه اللي احنا عملناها اللي هي الصلصه العاديه معجون الطماطم حطينا عليه شويه ملح و بودر باودر وبصل باودر وشويه زعتر وبس وبنفردها على العجينه دي ممكن تعمليها عشاء خفيف كده سريع للولاد او فطار او حاجه سناك دلوقتي هنحط الفلفل الوان او فلفل اخضر زي ما انت عايزه اي حشو عندك اي حشو عندك بعدين هحط الزيتون اسود واخضر بردو براحتك خالص وبعدين هنا هحط سوسيس انا عندي سوسيس عندي انا سلقته علشان ما تحطيهوش ني لازم يتسلق يتعمل في ميه سخنه على النار ويتقطع كويس وبعد كده احط في مشروم عندك حطيه لا حط مشروم لا الفوايه بتاعته بتبقى عاليه قوي وفي الاخر بحط الجبنه الموتزاريلا علشان تمسك الكلام ده كله مش عندك موتزاريلا حطي جبنه رومي جبنه شيدر نابوده اي جبن, اي نوع جبن عندك تحطيها بس كده وهحطها على نار هاديه انا كنت مسخنه الطاسه هحطها على نار هاديه وهغطيها ضروري ووريها لك بعد شويه بيتزا طلعت وشكلها جميل ازاي هقطعها معاكم هقطعها شرايح مكونات جميله كلها حاجات مفيده جدا بصي جميله ازاي من تحت زي الفل بصي جميله وحلوه والف هنا وشفا لو عجبك الفيديو دوسي لايك ولو اول مره تزوري قناتي دوسي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد ودوسي لايك وشير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته